السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي النهارده هنتكلم في حاجه مهمه جدا الا وهي كيف تتعامل مع زوجتك الفلبين طبعا الموضوع كان في اخ عزيز عليا كان بيتكلم معي قبل كده قال لي ان قناتك بتوجه بعض العرب او غالبيه العرب لأنهم ان هما يحسنوا التعامل مع زوجتهم الفلبينيه وده من أهد اهم اهداف القناه وطبعا أنا بشوف الهدف دوت من ضمن الأهداف القوية جدا في القناة عشان أعرف الناس ازاي تتعامل مع زوجتك الفلبينية. طب واحد هيقول لي يعني أنت إيه اللي عرفك إن أنا هتعامل مع زوجتي الفلبينية إن كان بالصح أو بالغلط؟ أنا هرد على حضرتك لأسباب إن في رؤية عامة أنا بشوفها في الفلبين من بعض المعاملات بسبب اختلاف الثقافة الفلبينية والعربية وبتؤدي في الآخر إما الضرب أو إما الطلاق أو إما دخول الزوج للسجن أو إما هروب الزوجة بالأولاد أو إما طرد الزوج من الفلبين أو إما حاجات كتير بتؤدي لمشاكل وبتوصل في الآخر خالص للانفصال وبتوصل في الآخر خالص لتشريد الأطفال أول شيء في اختلاف ثقافة حضرتك من بينه زوجتك وإنت فالكلام اللي حضرتك بتيجي تتكلمه في مصر عادي ما ينفعش هنا والكلام اللي هم بيقولوه هنا ممكن ما ينفعش في مصر كمثال هنا لما يجي مثلا واحد ينادي على واحد في الفلبين لو قال له هوي فدي مصيبه هوي هنا دي يعني معناها ان انت او كلمة الفلبينيه كده هوي كابايو يعني تعالى انت يا حصان فالكلمه دي جرحه هنا زي عندنا بالظبط انت حمار لما حد ينادي على واحد يقول له انت حمار او يتصف بالغباء فالكلمه دي هنا بتختلف تماما عن عندنا في دولنا العربيه وخصوصا بالاخص مصر انت لما تيجي لواحد تقول له تحصني يا جدع فالكلمه بتختلف تماما رغم ان الكلمه هي نفسها لكن هنا بتعتبر كاهانه فهنا بيعتبروها كاهانه وعندنا في مصر بيقول لك ده دليل على القوه فاول شيء ما تحاولش تتعامل مع زوجتك حتى لو قالت لك كلمة فما تحاولش تتعامل مع زوجتك بالإهانة نهائيا وحاول دايما حاول دايما أن أنت تفهم زوجتك إيه اللي موجود عندهم في الثقافة قبل ما تتكلم معاها يعني حاول أن أنت تعرف ثقافة الفلبين كويس قبل ما تتجوز وده أنا بتكلم فيه ألف مرة ومليون مرة أعرف ثقافة الفلبين الأول وبعد كده تتجوز وبعد لما تعرف ثقافة الفلبين وتتجوز تبتدي بقى تعرف ثقافة زوجتك ذات نفسها ايه اللي عندهم ممنوع ايه اللي عندهم مش ممنوع ايه اللي ممكن تقدر تتكلم معاه وهكذا طبعا ده عشان تعرف ثقافة زوجتك تمام حتى بقى طبعا اول شيء انا ما بتفهمش تاني شيء برضو تتعامل مع زوجتك بعدم اهانة طبعا في حاجات كتير مشتركة عالميا زي الاشارات بالاصابع الكلام ده كله ما تهنش زوجتك ولا تسبها ولا تشتمها ولا توجه لها كلمة بالسبب الإنجليزي عشان هم بيفهموا الإنجليزي كويس فما تحاولش أن أنت تسبها لأنها بتتحمل مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف وفي الآخر خالص بتنفجر ولو انفجرت لأنت ولا 10 زيك هيعرفوا يعملوا أي حاجة معها ولو راحت واشتكت حضرتك في أي إدارة تبع إدارات الحكومة برانجاي شرطة أي حاجة هم هيقفوا في صفها لأن حضرتك مهما كنت حضرتك غريب ده رقم واحد اتنين هي امرأة حضرتك راجل تمام والنسويه والمنسويه ده رقم اتنين، رقم تلاته هيشوفوا ان انت بتسبها او هيسالوا الجيران ولما يعرفوا ان حضرتك بتسبها طبعا الجيران هنا بسم الله ما شاء الله يعني ما يتوصوش ب... ب... باي شيء انت بس قول لهم فلان الفلاني بيعمل كذا ده بيعمله وبيسوي وبيهبب وبيطينه لو انت بتعمل الحاجات دي، لكن لو انت راجل محترم وزوجتك راحت اشتكتك الجيران هيقفوا معاك، خدها ثقه خده ثقة خده ثقة الفلبيني بيقول الحق فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي اولا تتعامل مع زوجتك على حسب ثقافتها لو انت هتقيم في الفلبين ولو هتاخدها معك في بلدك حاول ان انت برضو تتفاهم على ثقافتها وتعرف ثقافتها ماشية ازاي عشان تعرف تتعامل معها كويس ده رقم واحد رقم اتنين ما تهنش زوجتك نهائيا بالالفاظ ولا تمد ايدك عليها ولا تضربها ولا تحاول تقلل من شأنها قدام اي حد ان كان في العلن او في السر، ده من بينك وبين نفسك، يعني لو انت قعدت معاها في البيت ومفيش حد معاكم ما تهنهاش ولا تمد ايدك عليها ولا الكلام ده في العلن دي مصيبه اكبر، لو انت ضربتها في العلن دي مصيبه اكبر، يعني انت ممكن توصل فيها لحد السجن، سجن فعلي. هتوقف شويه ودي اقول برضه من ضمن الحاجات اللي هي مشكله عندنا من ثقافتنا ان عندنا بناخد بعض الحاجات من طبعنا الشرقيه وبناخد بعض الحاجات من الاديان ونطبقها بتطبيق غلط، يعني في ناس يجي يقول لك الرجال قوامون على النساء، حبيب قلبي الرجال قوامين على النساء، اه على عيني وعلى راسي ودي ايه انا ما اقدرش انكرها تمام بس كملها حضرتك كملها بما انفقوا ده رقم واحد، اثنين ضرب اللي جه موجود في القران ايا كان ليه شروط ولازم حضرتك تقرأ الشروط دي ايه هي? ايه هي الشروط? ضرب غير مبرح. النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما كان بيعاقب اي حد كان بيضربه بالسواك او المسواك اللي هي ضربة يعني كانك بتضرب عود كبريت يعني. فده حضرتك ضرب. ده ضرب الدين الاسلامي. ف انت بتستخدم بقى الضرب ان انت تروح تجيب لي خرطوم متر ونص وتجري وراها في البيت ودب دب دب ترزيعه او تضربه بالحزام او تضربها بشومه او تضربها بالكلام ده كله طبعا انا شفت في الايام الماضيه يعني بسم الله ما شاء الله شفت معارك ناس مسجلين كاميرا واحده بتضرب جزها وهو بيضربها ويديها بالشلوت ومش عارف ايه دي مش حياه دي ده ده كده مش حياه انتوا كده داخلين حرب انتوا المفروض كده انتوا داخلين حرب مش داخلين حياه دي مش حياه للاستقرار دي حرب حضرتك عشان تكملوا بقيه الحرب العالميه الثالثه بس ثالث شيء الهروب من المسؤوليه طبعا في رجاله هنا بسمنا ما شاء الله بعد لما انا شفت الكلام ده بعيني يا جماعه وبعيني بعيني وسمعته بوداني ناس بتتهرب وشفته في الكويت كمان شفت ناس بتتهرب من مسؤوليه اول ما يمكن قلت الكلام ده قريب ليه بنتجوز في البنيات ان بعد لما بتوصل الزوجه هو اتجوزها بقى يعني على نظام معين اتجوزها ان هي جسمها بنظام معين وبعد كده لما خلفت عيل والتاني والتالت بقت عباره عن شويه البطاطس الصغير فقال لك لا يا عمي ده انا اروح ادور على واحده او اول ما اتنقحت فوق دماغه بقى المسؤوليات بامبرز ولبن ومش عارف ايه والكلام ده كله بيوم هربان وبعد كده يجي يتريق على الفلبيني يجي يقول لك الفلبيني مع عديم المسؤوليه طب ما احنا عندنا الموضوع نفس القصه يعني في عندنا ناس كتير عديمه المسؤوليه انا ما بعممش تمام لكن الموضوع مشكله عندنا في عندنا برضو مشكله والمشاكل دي زي ما انا قلت قبل كده الحصله تخصها عم فالمشاكل دي موجوده موجوده في نسبه كبيره جدا فالموضوع ده بيلفت نظر ناس كتير ان كل العرب كده طب احنا نصلح ازاي نصلح الناس ديت نحاول ان نوجههم ايه التوجيه الصح ففي ناس بتهرب من المسؤولية وشفت الكلام ده بعيني كان ناس عنده واحد عنده بنتين واحد عنده ولد وبنت بيهربوا من المسؤولية وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقومي بنفسك حضرتك قومي قائمة بنفسك طبعاً منتظر حضرتك فلبينية وموجودة في الفلبين هي ممكن تعمل أي شيء غلط ورغم ذلك في منهم نسبة كبيرة جدا, جداً جداً جداً جدا بتختار إن هي تشتغل في العمالة المنزلية وتسافر وتروح الخليج عشان تجيب لعيالها. ان كانت متجوزه عربي او متجوزه فلبيني. بتختار الكلام دوت عشان تصرف على عيالها. مع ان بالسهل جدا ان هي ممكن تقدر تصرف على عيالها بشيء من الحاجات ديت لكن هي بتستحرمها. نسبة كبيرة جدا لو نقول تسعة ال 1 في المية. الواحد في المية ده ده هو اللي بيخش السكة الغلط. ومش هقول لك ليه عذره كده كده حرام بس هو يعني ما لقاش الفرصة ان هو يسافر. ف أه برضو موضوع عدم تحمل المسؤولية موجودة عندنا في بعض الناس والناس بتلفت نظر أه الفلبينيين ان الموضوع دوت موجود فينا واحنا مش فرق على الفلبيني والكلام طبعا حالات كتيرة كانت قوي قدامي وشفت الحاجات دي كتير رابع حاجة ودي اهم شيء التهديد بالحصول على الاطفال يعني كانت زوجتي الله يرحمها لما كنت جيت في مرة من ايام بهرج معاها بقول لها أنا هاخد, هاخد ادم وحسافر مصر وأنا لقيت أسد تحول قدامي وكان ليا صديق برضه عمل الحركة دي، وأسد تحول قدامه مين حضرتك تاخد العيال وممكن تقعد مش تخاصمك ده هي ممكن ما تكلمكش شهر بأكبر ده كده بس بتتعامل معاك برفقة، ده في بينهم راحوا اشتكوا فعلاً، فعلاً الكلام ده كان قدامي في ناس راحوا اشتكوا في البرانجاي وفي ناس راحوا اشتكوا لمخفر، إن زوجي بيهددني إنه هياخد العيال ويهرب الموضوع ده فعليا بيشكل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للفلبينيه اياك ان انت تذكر للفلبينيه ان انا حاخد منك عيالك وهرب او اخد منك عيالك حتى لو كان باختيارها حاخد منك عيالك واروح بلدي حاخد منك عيالك وعمل من مش عارف كذا اوعد فكر في يوم من الايام انت توجه لها تهديد بالكلام ده نهائيا نهائيا خد في بالك الموضوع ده كويس جدا خامس حاجة وهي الخيانة الزوجية ودي قلتها 1000 مرة قبل كده وياكم والخيانة الزوجية زوجتك بتعرف كويس جدا إن أنت بتخونها وبتكون مغطرسها مرة واتنين وتلاتة وعشرة وألف ورغم ذلك برضو في ناس بتتمادى في الموضوع وأخر ما بتزهق الفلبينية بتقول لك أنت خنتني عند فلانة وفلانة وفلانة في كان شخص سأل قبل كده إن هو عايز يعرف الطريقة إزاي الطريقة شرحها هيطول بس اللي أنا هختصره لك إن هم ليهم جروبات مخصوصة على الفيسبوك وحضرتك لما بتضيف التليفون بتاعك تمام على الفيسبوك هم بيجيبوه ان كان بقى من عن طريق المعارف او الاصدقاء او او او فانت لو اتكلمت مع واحده هي بتستطلع الرقم بتاعك حضرتك واذا استمرت معك بتتعرف غيرك وغيرك ولو حد شافك معها بيبلغ غيرك وغيره, وغيره وغيره وغيره وغيره وهكذا لو حضرتك مش مسجل رقم التليفون بتاعك تكفي صورتك لو مش حاطط صورتك ولا اي بيانات عنك خالص وكبيرك قوي هتقابلها فهي لو قابلتها وأول اول حاجه خلي بالك يعني الحكايه دي انا حصلت مع ناس كتير من اصدقائي اللي هو ايه مش حاطط رقم تليفون مش حاطط اي شيء ولا صوره ولا اي حاجه ولا اي حاجه خالص اللي هو مستحيل ان انت تعرف اي بيانات عن الشخص ده وفي الاخر خالص هي لما حبت تقابله جابت واحده صاحبتها فصاحبتها عرفت شكله وشكر بقيت الجروبات بقى تتفاعلوا ودورت وجابت ومش عارف ايه لحد لما جابت صورته والتانيه جابت صورته ودوروا بقى وعيش حياتكم مع مع الاخ وجابوه وقعدت زوجه وقعدت معاه وكانت قعدت عرب وانتهى الموضوع ان هو الحمد لله لا طلقوش بس يعني اتجاب برضو اتجاب فما تخونش زوجتك لان هي بتعرف حضرتك كويس جدا ايا كانت طريقتك هتعرف اخر حاجه ودي رغم انها حاجه كوميدية شويه لكن مهمة جدا الا وهي ان انت تنسى عياد ميلاد زوجتك عيد ميلاد زوجتك عيد ميلاد ابنك طبعا انت لو ربنا اراد ان شاء الله وربنا اراد وخلفت وعندك ابنك بنتك اخو مراتك اخت مراتك ابو مراتك ام مراتك ابن عم مراتك تمام سجلهم كده في ورقة حضرتك سجلهم في ورقة كويسة تمام او كل واحد انت بتضيفه على الفيسبوك تاكد ان ده عيد ميلاده كويس يعني تاكد ان عيد ميلاده موجود في الـ الـ البيانات بتاعته وسجل خلي بقى موضوع الاشعارات ده موجود شغال على موضوع ان هو ايه يديك اشعارات اول ما عيد الميلاد واياك ان انت تنسى موضوع عيد الميلاد عيد جوازك طبعا عيد جوازك ده شيء مقدس حضرتك عيد جوازك الفلنتين الفلنتين يا جماعه يوم 14 فبراير غير الفلنتين اللي عندنا في دولنا العربيه الفلنتين يوم 14 فبراير انا ما بحتفلش بالفالنتاين وانا راجل مش عارف لا غصب عنك ليه بقى؟ حتى لو زوجتك مسلمه هتحتفر هي حاجه كده بيتلككوا فيها ان هو انا انا بحبك بس يعني عايز اعبر لك في يوم يعني فلا تنسى الفالنتين لا تنسى عيد جوازك لا تنسى عيد ميلاد مراتك ممكن تنسى عيد ميلادك انت عادي مفيش مشكله ما تنساش عيد ميلاد ابنك ما تنساش عيد ميلاد بنتك ما تنساش عيد ميلاد اخو مراتك اخواتها كلها وابوها وامها واخواتها البنات برضو نفس القصه ولو قدرت يعني يكون عندك مثلا يعني ايه وقت فاضي تاخد بقى اولاد العم واولاد الخاله والكلام ده كله لان كل واحد من دول انت يعني انا مش بقول لك مطالب ان انت تجيب له هديه هو في ايه الاقارب في الدرجه الاولى هم اللي مطالب ان انت تجيبهم هدايا اللي هو ايه بقى الاخ والاخت تمام هم دول اللي مطالب بيهم ان انت تجيب لهم هدايا عيالهم برضو مالكش دعوه بيهم يعني عيال اخوات مراتك مالكش دعوه بيهم واخواتها برضو مالكش دعوه بيهم المهم ان زوجتك اهم شيء اهم شيء انت لو هتروح تجيب لها ورده مش هتفرق معاها مو ان انت تفتكر عيد الميلاد ولما فك... فتكرتوش ده مصيبه عندهم وانا بتكلم بجد والله العظيم والموضوع رغم ان هو تهريج لكن تهريج بالنسبه لنا احنا كعرب لكن هو الموضوع بجد فعلا اقسم بالله الموضوع بجد فعلا بيعتبر مصيبه بالنسبه ان انت نسيت عيد ميلادها ده يعني انا بالنسبه لزوجتي الله يرحمها وزوجتي الحاليه انا حاطط نوتيفيكيشن وحاطط نوتس في التليفون وظبطها على الساعه وز... وحطتها نوتس على على اللابتوب فيعني انا عامل بها ان كان الله يرحمها او اللي معايا حاليا فنفس القصه مجرد ان انت تنسى عيد الميلاد دي كارثه كبيره جدا حضراتكم لكم جدا ويا رب تكونوا استمتعتم ويا ريت سبسكرايب ولايك وشير وتدعمونا في القناه وتزورونا على كل الروابط الموجوده في صندوق الوصف وتدعمونا على باتريون وعلى بيبال وعلى الانتساب في القناه لو حبيتو شكرا لكم جدا ونستودعكم الله الذي لا تضيع دائرة والسلام عليكم ورحمة الله